شو عم تعملي اليوم، شو عملت مبارح، شو أنجزتي هالأسبوع، شو اللي عم بتحقيقي بحياتك، عنجد رأب حالك، وشو في أفعالك، إذا بدك تعطي عنوان لحياتك بالوقت الحاضر، شو بيكون، ملل وزهق وتضيع وقت، أو حماس ونشاط وتحقيق أهداف، هل بعتي أحلامك وقعدي عم تنبي حظك، أو عم بتعيش المغامرة وتستمتعي برحلة الاكتشاف وتحقيق النجاح،